Preedintele Ugandei vrea să interzic sexul oral, gura este pentru mâncat, nu pentru sex. Presubliniere dintele Ugandei a anuncat ce vrea să le interzic propriilor ceceni să practice sexul oral, motivând ce gura este pentru mâncat. Presubliniere dintele Ioverimuse venia acuzat pe ce cenci să. Îi conving pe ugandezii să se practice sexul oral. Oficialul a emis un avertisment public pe această temă, notează publicația britanic Daily Mail. Dacim voie se profit de această ocazie pentru a avertiza cetățenii în mod public despre practicile grei subliniereite în care sunt implicați sublinierei pe care le promovează unii seterei. Una dintre aceste practici este sexul oral. Gura este pentru mâncat, nu pentru sex. Presubliniere din a semnat în 2014 o lege împotriva homosexualicii, prin care relațiile sexuale între persoane de acelea subliniere i sex au fost interzise. Pedeapsa pentru homosexualitate în Uganda poate ajunge la închisoare pe viac. Legea intriminează sublinierea tăinuirea practicilor homosexuale de ce trei persoane. În 2014, când a semnat legea împotriva homosexualicii, presubliniere din teleugandei a afirmat că sexul oral poate cauza parazici intestinali. Atunci când pui gura acolo poți să te alegi cu viermii care îți intră în stomac, pentru ce aceasta este adresa grei sub liniere IT", a afirmat Museveni.